melynek egy kis banalitással azt a címet is adhattam volna. Hogyan lettem én Európa-bajnok? A francia és olasz nemzetpolitikai versengése az 1920-as években nyugat-afrikai gyarmataikon tombolta ki magát, és a raffin háború után újult új erővel lobbant fel a két ország torkát kereső gyarmati politikája.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 amelyeket renitens arabok, szökevény légionisták építenek 50-60 fokos melegekben, mocsadakban és pusztaságokban. Ezek a szép csontvászfehér utak ítéletnapján biztos jajgatni fognak. Ha behunyom a szememet, hanyaddölve ágyamon a levegőtlen, tikkasztó délelőttön, mikor a napsárga ízása átverez az át szemhéjon is, Párizs látom a lapos, roppant konkord forgatagával felvonulni emlékeimből.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 Csavargók közötti szántóföldeken szomorúan, kókat életemmel, lírámmal és gondolataimmal, rondyosan, tehetetlenül, míg egy hajnalban magam mögött hagytam Avignon, ezt a valószínűtlen várost mesébe illő ódon gótikájával, megszentelt múltjával, és nekivágtam Marseinek. Mikor elém tárult a kikötő hatalmas panorámája, már elszorult a szívem.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 Alig beszélgettünk, és csak néztünk ki a kis ablakon az elázott városra, ahová nem léphettünk ki többé. És egy napon éppen alkonyodott, fegyvertelenül oldalunkon kenyérzsákkal levezényelték kis csoportunkat a kikötőbe egy hajóhoz. Megyünk Némán, és iettem, alázatos, elcsigázott emberek félreszabott mundérjaikban. Meg kell várni szép amíg beszállnak az utasok, csak azután kerül arra a sor, hogy mi is elhelyezkedjünk a fedélközben. Két matróz felhúzza mögöttünk a goruló hidat. A fenékben helyeznek el mindannyiunkat éjszakára. Egy imbolygó rácsos lámpa homályos fényénél fekszünk, hanyat kisbatyunkon sóhajtozva, némelyik hányni kezd. Árnyékaink hosszúra nyúlnak, és torzandőnek végük a csikorgó elhajló bordázatot. Felnyitom a szemem. Az ablakon nagy, ták tűzbe a nap,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 később pedig egy szép széles országút, amelyen autók közlekednek kíváncsi amerikaiakkal. Ide kezdtem fékezni magam, hogy valamiféle terv szerint tudjak eljárni. A helység egyetlen főutcája egy elhagyott, bűzös, nagy szeméttelepre vezetett, ahol kora hajnalban még három-négy flegmatikus természetű hiéna volt látható. Itt egy kisebb fajta vörös téglákból épült, elhagyatott üres gyárépület át, mögötte hatalmas tócsa,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 Kénytelen voltam a hulladék tóvizéből inni, és azt hiszem, ez a poshat langyos léidézte idézte elő tünetekkel járó görcseimet, ami mindenek felett elsősorban azt okozta, hogy később oly kevésbé feleltem meg a német pampák vadbikája elnevezésnek. Egy alkatrészektől megfosztott gépvázon hálta. Öt napig kényszerítettem magam arra, hogy itt lakjam, miatt kiolvastam az egyetlen megszerezhető könyvet, amely a konyhavetemények vetemények okszerű termesztéséről szólt.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 Különben is, Külsőm utáni télve még egy darab ocskavas sem lehetett nála. Bizonyosra vették, hogy egyike vagyok a közeli város kéregető csavargóinak, akik éjszaka kisebb betörésekre hajlamosak. Mit is találhattak volna egy embernél, akinek a nadrágszára, combban és térden alul rongyokkal van átkötve, hogy ne lefenjenek szét a régen kettévált szövetdarabok. Fejjel akartam a falnak rohanni olyan őrítő dühfogott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 Rövid gondolkodás után hozzáfogtam egy terv kivitelezéséhez. Megmaradt homniaim között volt egy nagy gyújtom. A benzin már kiszárad belőle, de azért, mintha csak jelképe lenne belső erőlködésemnek, amelyel elhasznált akaratomtól kétségbe esetten újra és újra tetteket csiholtam, megpróbáltam fellobbantani a kanócot.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 Alattam, mint egy lázálom, lángolt a pince, a patronok dúrogtak sűrű. A legnagyobb szerencse volt, hogy egy kerékpárt találtam. 200 frankon volt, egy szabályszerű személyazonossági írásom, és írtózatos hasbölcsel dideregve kerekeztem tovább. Mögöttem égre lomogó tűz, és hideg halottak. El Afrikából. A városban vírrat. Zöldségkordékat húzó összvéreket tereltek libasorban. Az utca közepén egy trahomás szemű arab cipőt szegecselt és dúdolt. Égő olajként ömlött a fülembe, hasogató kínnal a légió ébresztő trombita hangja, és messze, egy erőt falán szuronyos őr állt mereven, mint és roppant árnyék a hajnalban. Azt tudtam, hogy itt megállni épp olyan halálos veszély, mintha kimerült -e lepihennék a sivatag közepén.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 Vannak itt gránátos és makadámos utak is, és alkonyat felé, ha megkezdődik a munka, lámpák gyúlnak ki mindenfelé. Az utcákon afrikai emlékeket árulnak, málna szörpös és bódig zsúfolódnak egymás hegyén hátán. Rengeteg szemét, zöldség, papíros, csigahéj és undorító halszak keveredik a forrósággal. A tikkasztó napon egy burnuszos arab ordítozik,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 Fésülködés közben nagy csomókban jön ki a hajam, és az ügynököt, aki velem utazott, a járványkórházba szállították tifusszal. Már jól is érezném magam, ha a számba nem támadt valami szerű betegség. Lehet, hogy valami útközben evett mérges bogyótól, a fókhúsom és a szájpadlásom nyílt gyúlnag van tele, amelyekből geny percenként pecenként vizet kell innom, hogy szűnjön az égő fájdalom, és minden falat, amit lenyelek, nagy szenvedésembe kerül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 Körhinták, állatszelidítők, vándorszínészek produkálják itt magukat, matrózok, katonák és alacsonyabb rendű alkalmazottak mulattatására. Egy nagy fa épületben látványos levőt mutatnak be több képben, táncokkal és állatsereglettel. Az állatsereglet három tagból állott, egy idomított majomból és két nagyon büdös sakálból. Csúnya nők rossz hangon énekelgettek, Európából kimostrált jelmezekben.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 A rúdon kívül még egy korbáccsal is csattogott feléjük, és az állatok meg is ijedtek tőle, amit úgy demonstráltak, hogy a ketrec egy távoli sarkába vonultak, és a legádázabb dövködésre sem voltak hajlandók előjönni. Ezek után Monostori az ilyet sakálokra mutatva mélyen meghajtotta magát. Gölcsös reménnyel kapaszkodtam ebbe a lehetőségbe, félér nélkül mélyen bent Afrikába, reménytelen helyzetbe. Előadás után felkerestem Monostorit. Egykedvően nézett végig rajtam, szomorú szemeimben valami örök, közömbösség szürké lett. Beültünk egy kocsmába beszélgetni. Mérnök volt Pesten, szerencsét próbálni jött Algírba. Eleinte rendesen keresett az útépítéseknél, aztán megbetegedett. Később kocsmákban énekelt, így került a társulathoz, ahol színész, titkár, állat, szelegyűtő. Beszéd közben egy-egy hangot, mint aki megijedt, hirtelen visszarántott a gégéjébe.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 Csak kiszögelő halálos pofacsoncsaiman nem bírtam segíteni, de Fridrik úrnak erre is volt receptje. Rágjön össze egy csomó kenyérbelet és tartsa a szájába. Eszemmel láthatólag elvette arcon beesettségét, de előidéző lett annak a furcsa jelenségnek, hogy Agragapullos egy ütése nyomán a fél arcon behorpadt és úgy maradt, tekintve, hogy a megrágott kenyérgyurma felülete nem volt rugalmas és nyomásra változtatta a lakját.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 A fullasztó melegben áporodott rongyok párája ültem meg gőzködösen a rópusi atroszférát. Csend lett. A közönségnek ez a várakozása inkább olyan volt, mint amikor a páducugrásra húzza össze magát. Vihar előtti szélcsend, bajós mozdulatlansága ültem meg az izzóternet. Az arcok nedves, zsíros fénnyel meredtek felén. Mit akartok tőlem nyomorultól?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 Az én arcom még a második menetben sem vérzett, olyan szelid és gyenge ember volt a görög. Már aggódni kezdtem a fizetésemért, mikor nagy megkönnyebbülésemre felrepett a számszéle. A görög jól tudta a szerepét. Menekült az ütéseim elől, miközben a közönség úgy üvöltött, mint rétségi sakálokkor a telihold idején. A testőrök alig bírták feltartani őket. Állandóan tolongtak a ring körül, és még sikerült hátrépszorítani az erőszakosakat, négyen hullottak le a alatt.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 Ilyen nyugodt szakember volt a bíró. Egy másik felkapaszkodó suhancot én magam rúgtam Oronszájon, hogy hörögve bukott vissza a tusakodók lábai elé. Fridrik a nyakát törölte és szivarozott. A pánik csak akkor csillapodott, amikor Agraka Pollusz felemelte egyik karját, jelezve, hogy szólni kíván. Miltósággal beszélt. Sokban hasonlított az ifjúsági regényekből ismert vakmerő, de higgadt indián főnökökre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 Négy öklünk keservesen csapkodott a Watchmen-Rain taktusára, és már igazi német és francia pufölte ott egymást. Egy görög, meg én. A közönség minden felkiáltásunkat harsány üvöltéssel kísérte. Végre vége! Elkezdődött a kilencedik menet. Nem is volt komédia, ahogy szédelektem közben a kötélbe kapaszkodva, jártányi erő nélkül.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 Agragapólusz övig mesztelenül egy víz előtt állt, és alvatvércsomókat szipákolt ki az orrából. Ő is szokott légionista volt, hajdan Atémben szabó, később hajószakács. Lányosan fehér mellén egy kis keresztet hordott vékony aranyláncon, bárgyú, nagy szemei vízszerűen kékek voltak, Kisét talán fehérbe játszóak, mint ahogy általában Agragapólusz minden tekintetében az albínókra emlékeztetett, de még a lelke is, a szelleme is ilyen tónustalan, szintelenül világos színű volt. Az éjjeli egy keretezett madonna kép állt. Ezt magával hordta mindenfelé. Vacsora után összeültünk az ágyban, felhúzott tédeinket átkaroltuk, és elmeséltük az életünket. Micsoda szomorúságok jöttek ott elő, mint mesztelen csontok az élő húsalól,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 Talán már ketrecbe is mutogathatott volna minket, Frédrik úr. voltunk. A kültelki portás azzal dicsekedett, hogy van itt egy ezer személyes mozi. Nézzük meg. Jenningset adják. Nem néztük meg Jenningset. Kint ültünk a kikötő parti cementlapján, és a hajókat néztük. Hol tud Jennings annyi tragikusat, annyi szépet mutatni nekünk, mint egy hajó, amelyik távozik Afrikából?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 A pálinkát lent a dokkok között ittam, egy kis színes bárban, ahol gyöngyfüggönyös oldal voltak. Tulajdonosa egy smokingos, cvikkeres kínai, zenészei megsárgult európaiak a földön ültek, valamennyien bágyadtam és jazzszámokat játszottak, nagyon hamisan. Ezek az európai zenészek, akiknek erőtlen hangszerkezelésében diszonáns török muzsikává vedlett a legpattogóbb európai slowfox,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 El akarta kapni a lábon, de ez a fél másodpercnyi lehajolás elég volt ahhoz, hogy belevágjam a kést. Egymásra estünk. Én felálltam. Megölte? kérdezte a nő tárgyilagosan. Nem tudom. Fussunk. Felfelé vivő, kanyargó, szűk sikátoron futottunk elvásott grániton, aztán jobbra fordultunk, majd ismét balra. A nő kifulladtan megállt,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 azt mondta, hogy egy revűt fogunk játszani. Már tizen eltűntek közülünk különböző éjszakai helyiségekben, ahol táncolni kényszerített minket. Most azt akarja, hogy hónap utazzam veled a kárba. De így én is eltűntem volna, ki tudja hová. Nem akartam utazni, és a gázimat kértem tőle. Mert nem ad gázít csak sminket és kosztot. Akkor jött maga. Kicsoda maga? Azt hagyjuk. Most mit akar csinálni? Megismerkedtem egy jó szívű nagyon megsajnált, és megígérte, hogy az egyik vitorlásával átküld Portugáliába. Már beszéltem is a hajósal, hónap után megy, és vele fogok menni. Portugáliából talán elvergődöm még egyszer haza az Aradi utcába. Az aradi utcánál két tenyerére borult az ölébe, és zokogott. Látszott, hogy most van az afrikai halál első stádiumában, amit úgy hívnak, hogy ideg Felnézett. Grossman Zsuzsi vagyok. Tisztviselő nő is voltam. Leépítettek. Jól táncoltam. Azt hittem, itt Afrikában most jobb viszonyok vannak. Elvezetett engem is a hajóshoz. Halász ember volt. Tetőtő talpig végignézett szót. Miután az arcomat tanulmányoztak, is ér megvetően legörbült a két szája széle. Belement, hogy 600 frankért elvigyen a társammal együtt.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 – Európába megyünk! Valami szent életű, arhaikus mosójjal nézett rám, hunyódó szemeinek szinte haldokló pillantásával. Agragapólusznál már csak áttetsző szállak kötötték össze a gondolatot a cselekvéssel. Grossman Zsuzsi kitöltötte a teját. Kedves volt és házias.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 Grossmann Zsuzs idén elszállította a poggyászunkat, és megbeszéltük, hogy hét órakor találkozunk a kikötő védasszonyánál. Mi még maradtunk Agraga volt egy kis elintézetlenügyünk, és a várás unalmát rummal űztük el. Társamat alaposan megitattam, hogy valamennyire akció képes legyen. Mérkőzés előtt egy fél órával jött Fridrik úr. Élénkörömmel fogadtuk, és azonnal elkezdtük verni.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 Ilyen kiáltásokkal tartítottuk az ítélet végrehajtást. Bizonyos, hogy Afrikában ez időtárgy kevés embert vertek meg ilyen nagyon, és akik voltak már Afrikában, azok értékelni tudják majd a fenyítés rendkívül súlyos voltát. Az emberből felszabadítható állati ösztönökről fogalmathat az olvasónak, ha megjegyzem, hogy agragapólus volt a legszelidebb ember, akit én valaha láttam,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 tisztelettel álltunk. A cinizmusnak és a szívóságnak van itt annyi értéke, hogy Fridrik úr elérhette vele a kívánt hatást. Rágyújtott egy szivarra. A gragapólus letölt egy széklábat, és mint aki fontos munka közben pihent egy percre, újraverni akarta, de visszatartottam. Még beszélni valóm volt a menedzserrel. Maga nyugodtan menedzselt volna bennünket a sírik, kedves Fridrik úr. Dolgoztatott volna minket, amíg meghalunk, igaz? Hát, halott embereket nem tudok dolgoztatni, felelte erőtlen, vékony hangon mentegetőzve. Maga adósunk 1000 frank készpénzzel, és nyugodtan tehető 1000 frankra az az összeg is, amellyel becsapott bennünket, amikor hitvány ruhadarabokat és más óska holmit sózott ránk. Kérem, most kezdett valamit bátortalanul, de egy rövid mozdulattal leintettem. Hagyja ide a tálcáját!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 – Majd meglátod, meddig jut el itt, aki nem rabol. Liekten vissza, és befordultunk. – Különben is csak a követelésünket inkasszátuk. Bealkonyodott. Drótokról lefüggő hosszú vasrodakon villanykörték éktek. Színkúpokat ontottak a daruk, kiabáltak, rakottak, fütyült. Elhagytuk a nyugat-indiai társaság dokját, és az alsó rakodó mentén kiértünk a hatos szekció épületeihez. Ott állt a halás, és mellette csomagjaink között férfi ruhában groszban zsuzsi. Szó nélkül megindultunk a mólón, amelynek végében bárka állt. Négy-öt halász emberrel találkoztunk itt. A lányt besegítettük a csónakba, Agraga és én is készültünk beszállni, de egy suhanc hirtelen elébünk állt.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 Megyünk haza. Ámen.